Slunce, naše nejbližší hvězda, díky které vznikl svět, který všichni tak dobře známe. Skrývá se v něm však mnohem více potenciálu, než se na první pohled může zdát. Díky využívání sluneční energie jsme schopni se odklánět od neobnovitelných zdrojů a díky inovacím vytvářet čistší a udržitelnější budoucnost. Zní vám to zvláštně? Tak to pojďme společně proskoumat. Tyto solární panely možná znáte jsou tvořeny menšími solárními články, které přeměňují sluneční energii na energii elektrickou. Používají se na střechy a fasády budov, tak jak to vidíte třeba tady za mnou. Další možností jsou také solární elektrárny, nazývané také solárními farmami. Jedná se o větší množství panelů rozmístěných vedle sebe, například na louce. Dá se ale taková elektrárna využívat všude? Pojďme se podívat na výhody a nevýhody této technologie. Nespornou výhodou samozřejmě je, že získávání energie ze slunce je bezemisní, čisté a naprosto tiché. Nevýhod bychom ale našli také celou řadu. Účinnost solárních panelů je naprosto závislá na počasí a lokalitě umístění. V České republice je to například mezi 12 a 17 procenty. A jaké je dnes využití slunce v celkové spotřebě energie? Ukážeme si to u České republiky a Evropské unie. V České republice jde přibližně o 3% celkové roční spotřeby elektrické energie, zatímco v rámci celé Evropské unie je to už 13%. Poprvé byly solární články použity v kosmonautice a dodnes jsou prakticky jediným spolehlivým zdrojem elektrické energie pro družice obíhající okolo Země. Tyto články se poté objevily na úplně obyčejných věcech, ano, od 70. let 20. století třeba na kalkulačce. Vývoj se však posouvá. Zde máme sice jen malou ukázku toho, jak se dá sluneční energie využít, ale už dnes nám realita ukazuje další zajímavé nápady. I když se jedná především o prototypy a nikoli v sériovou výrobu, pojďme si ukázat zajímavosti ze světa využívání solární energie. Do budoucna bude určitě zajímavé sledovat jejich vývoj. Hlastvou pro oči každého inovátora je světová soutěž World Solar Challenge. Koná se každé dva roky v Austrálii. Úkolem jednotlivých soutěžních týmů, převážně univerzitních, je sestrojit vozítko čistě na solární pohon a zvládnout v něm ujet cestu dlouhou 3000 km napříč celou Austrálii. Problémem napájení pozemních vozidel je jejich vysoká energetická náročnost. Proto je vždy zajímavé, s jakými řešeními jednotlivé týmy přijdou. Přesuníme se na vodu. Zatím největším solárně napájeným plavidlem je loď Planet Solar. Jako jediná zatím dokázala obeplout celou planetu a dnes slouží k vědeckým účelům. A co vzduch? Nejzdámnějším solárním letadlem je Solar Impulse, ale existuje i pár dalších. Bohužel jejich kapacita se zatím pohybuje okolo jednotek pasažérů. Ačkoliv je solární pohon různých dopravních prostředků spíše v experimentální fázi, je určitě zajímavé toto odvětví sledovat. Co se týče využívání sluneční energie pro výrobu elektrické energie pro běžné užití, tak jsme dále. Slunce je důležitý zdroj a do budoucna se jeho podíl bude zvyšovat. A teď mě omluvte, musím si dobít energii.